اشكري حالك على كل شيء تحملتيه، اشكري حالك انك بعدك واقفه على اجريكي، اشكري حالك انك انصدمتي وتوجعتي وتعذبتي وطلعتي حالك من كل هالمشاكل وانتي بعدك قويه، وهيدا الشيء كثير مهم وعظيم لهيك لازم تشكري حالك، ولو ضليتي عم تتعرضي لمشاكل جديده وحتى لو كانت اصعب واوجع من القديمه ما لازم تنسي ابدا الانجاز اللي عملتيه قبل. ولازم تستفيدي منه لانه حيساعدك تتخلصي من مشاكلك الجديده بطريقه اسهل ومن دون ما تخليها تاثر فيك